Určitě, tak čas je vždycky potřeba a rád bych se věnoval jiným věcem, než jenom práci a, a škole. Určitě bych chtěla víc volného času, chtěla bych pracovat třeba jenom tři dny v týdnu a zbytek strávit nějak jinak. Já bych určitě chtěla víc cestovat, kdybych měla víc času. Chtěla, chtěla bych víc času, ale třeba, mě, mě vždycky, třeba na čtení knih bych chtěla víc času. Um, no jako jo, určitě víc času by se hodilo, jako že třeba, že by byl další den,